Uglavni baču sam u selu uh, yeah. Čitam novine u skauci Jel i raniram belu uh, yeah. Telefon stavno zvoni Nikad nema mira uh, yeah. Zovu na festu Žele da im svoje pesme To mi vrijedi I što ti dam, to ti dam, to ti jedi Tambura moju pjesmu svira U srce dira A sada Sa sada im ne da mira Hipnotizira svaki dan Svaki dan Zora mene probudi A sanjao sam To ti dam, to ti dam, to ti jedi